Nu se mai schimb nimic, o lege importantă a primit un verde de la Claus Iohannis. Președintele României a semnat luni, 19 martie, decretele privind promulgarea mai multor legi, printre care sublinierei legea care modifică anumite articole din cadrul Legii Educației Naționale. decret privind promulgarea legii pentru modificarea articolul 84 Alin 1. 4 din legea educaiei naționale numărul pe 2011, potrivit unui comunicat al administrației prezidențiale. Elevii din anunțemântul preuniversitar acreditat/autorizat beneficiază de tarif redus cu minimum 50 pentru transportul local în comun, de suprafac, naval-subliniere-i subteran, precum subliniere pentru transportul intern feroviar subliniere naval, pe tot parcursul anului calendaristic, prevede legea. De asemenea, se stipulează ce elevii din învățământul preuniversitar vor beneficia de tarif redus cu cel puțin 75% la manifesturi culturale, respectiv acces la muzee, concerte, spectacole de teatru, oper, filme etc. Actul normativ pentru modificarea articolului 84. Alin 1. Si. 4. Din Legea Educației Naționale, numărul 1. Pe 2011 a fost inițiat de parlamentar PSD sub linie susținut de deputatul PNL Lucian Hayu. Tot în această lune Presubluiere din Teleiohani s-a semnat I. decretul privind promulgarea legii pentru modificarea și completarea legii numărul. 145 pe 2014 pentru stabilirea unor mesuri de reglementare a pieiei produselor din sectorul agricol, dar sub -i decretul privind acordarea drapelului de lupt centrului de exploatare, mentenamii dezvoltare puncte de comand strategice generale Anton Verindei.